اليوم افتتاح متنزه حسن شلاب الرياضي في مدينة الكوفة طبعا هذا المتنزه الثاني بعد متنزه الكوفة العائلي الكبير كل تخصيصات هذا المشروع هو من وزارة النفط لم تخسر بلدية الكوفة فلسا واحدا تم إنجاز هذا المشروع بتحدي من مكب نفايات تحول إلى هذه الفعاليات الرياضية الكبيرة الجميلة الفريدة من نوعها آه يعني مده المشروع 20 يوم فقط آه كلفه المشروع 200 مليون آه مبلغ يعني قليل جدا مع حجم الفعاليات المتوفره المساحه ألاف متر مربع آه بفعاليات رياضيه متنوعه مضمار ركض 500 متر آه ايضا فعاليات العاب قوى غير متوفره يعني في كل محافظاتنا عدم محافظات اقليم كردستان تم استيرادها من الخارج كفانا استثمار كفانا انه مساطحات آه، عندنا مشروع حلم حقيقة ومشروع متنزه بلدية النجف الكبير طبعا هذا المشروع يحتاج لمبالغ كبيرة لأن مساحته جدا كبيرة يعني مساحته يمكن يعادل هذا المتنزه عشرين مرة يعني صور آه، كبير جدا آه، ننتظر فقط إقرار الموازنة موازنة البلدية حتى يتم آه صرف المبالغ لإكمال هذا المشروع والله كل رعاية تخص الفنانين وبالتحديد الرسامين ما لهم أي دعم احنا دعمنا شلون ما تقول دعم ذاتي من عندنا آه نساوي فرق تطوعيه وفرق غير مسجله، نساوي مهرجانات بيناتنا نساوي في سبيل ننمي موهبتنا لان ماكو احد محتضن، اكو كثير من الفنانين وعندهم موهبه يعني موهبه كلش كبيره تستحق الدعم، ما حد داعمها بهالوقت، منتدى خاص منتدى خاص للرسامين ماكو، اكو فرق تطوعيه خاصه بالرسامين اقول لك اي، منتدى يخص دعم الرسامين ماكو. هو مشروع جديد على الواقع الرياضي والواقع المجتمعي في العراق لأنه لأول مرة يقام مشروع باسم رياضي حتى ولو كان متوفي لكن كان الأحرى أن يقوم هذا المشروع وهو حي لأنه البطل يجب أن يرى إنجازه وتكريمه في حياته قبل أن ترى عائلته لأنه وجوده سيكون مبدعا أكثر ويسكون ملما بكل الحالات التي تطلب منه أن يكون موفقا في قيادة حركة رياضية أو في قيادة فريق رياضي الحقيقة نحن جدا مسرورون لأنه آه هذا المشروع آه افرحنا وجعل ذكرى قويه وذكرى دائمه ومستديمه لاخينا وشقيقنا المكرم الشيخ المرحوم حسن جلاب فرحانه جدا لكون صارت تطورات جميله بالنجف طبعا سابقا ما كانت اكو هيك هيك يعني آه ما هيك ومنتزهات يعني اثنين او ثلاثه ومن ضمنها كان المنتزه مال السلام كانت الناس والعوائل كلها تروح آه الحمد لله والشكر تطورات حلوة صارت بالنجف احنا شباب من محافظة النجف اصحاب لعبات مختلفة بمحافظة النجف لعبة الباركور لعبة دراجات العاب اوروبية فردية بمحافظة النجف وخصصونا هذا المكان يعني المكان جميل للشباب حتى الشباب ما يقولون المتنزهات فقط للعوائل لا هذا المكان مخصص للشباب الشباب العوال الشاب الرياضي الفاهم المثقف الواعي وهذا المكان مختص